كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله مدركهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة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 وأطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى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 نبي الكتاب وأقام الصلاة إنا لا نطيع أدر المصلحين وإذ ندقنا الجبل فوقهم كأنه ضلتهم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 فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لوفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله, فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث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 بها ولهم أعين, وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ لفضيله بها محمد